علمت اليونيفل أن حمولة سفنات روسوس هي من نوع نترات الأمونيوم زنة 2755 طناً عزيزي كورتس مرحباً نرجو من حضرتكم الاطلاع على ما يلي كنا قد أنفقنا مبلغاً من المال على سفينة أم في روسوس وقد سبق لنا أن أبلغناكم بالأمر أشعل الحريق كمية كبيرة من الألعاب النارية التجارية مع ازدياد شدة اشتعال الألعاب النارية التجارية انتقل الاحتراق السريع إلى انفجار كتلة الألعاب النارية التجارية أرسلت المدرية العامة لجهاز أمن الدولة كتاباً إلى جميع المؤسسات والإدارات المعنية يعلمها بوجود باخرة راسية في مرفأ بيروت منذ العام 2013 لم تكن ارتدادات الانفجار جغرافية فحسب إنما سياسية أيضاً فطالت حكومة الرئيس حسان دياب تم الحجز على الباخرة وطاقمها ومنعت من مغادرة المياه الإقليمية بناءً على طلب قاضي الأمور المستعجلة آنذاك القاضي نديم زوين رفض المحقق العدلي القاضي طارق البطار وقبله القاضي فادي صوان كشف الحقيقة المتعلقة بهذا الأمر وأمام الرأي العام ممن يرى في المحقق العدلي النزاهة أو المتمسك بحق الارتياب. <تصفيق>